Moi boas, youtuberas e youtubeiros. Esta é a segunda parte do videotitorial de Shotcut. Eu son Adriana, de Illa Bufarda, da Productora Creativa, e neste videotitorial imos mostrar como aplicar efectos, transicións ao vosso vídeo. Comezamos. Como vedes, á man esquerda de cada faixa de vídeo hai unhas letras. O M correspondese con mute, sen son. Se presionamos sobre esta letra, que queda en azul, estamos deixando sen son toda esa faixa de vídeo. Se pola contra queremos aplicar só a un anaco de vídeo, temos que ir a filtros, onde nos aparece este desplegable. Como vedes, ao final do desplegable hai tres iconos. O asterisco correspondese cos filtros preferidos do programa. Dentro deste menú hai filtros de áudio e filtros de imaxe. Os filtros de imaxe son os deste icono de pantalla. Os filtros de son son os que teñen este icono como de reproductor. Se nos seleccionamos un anaco de vídeo e seleccionamos un efecto, estamos yo aplicando. Neste caso, sen son. lo tanto, este anaco de vídeo non ten son e outro sí. O que podemos facer é ou ben aplicarlle tamén o efecto o seguinte anaco de vídeo ou copiar o filtro do anaco de vídeo anterior e pegarlle no seguinte anaco de vídeo. Deste xeito podemos escoller que anacos de vídeo queremos que teñan este filtro ou non. Agora imos cun filtro de imaxe. Se desplegamos o menú Podemos seleccionar, por exemplo, o brillo. Vedes que vos aparece unha barra na que podedes seleccionar máis ou menos brillo e ides vendo como a imaxe cambia. Cando vos guste, pois, hai o deixades. E se non vos gusta, podelo quitar. Vedes que ao presionar sobre esa V, pois, o efecto se aplica ou non. Agora, imos a aplicar outro efecto, que vos parece este de filme antigo. Podemos probálos. É moi divertido experimentar os diferentes filtros. Temos este despello tamén que lle dá a volta a imaxe ou unha corrección de cor, no que podemos modificar as tonalidades e a luz do noso vídeo. A continuación, imos ver as transicións. Vedes que entre estes dous anacos de vídeo vai a corte, é dicir, non hai transicións. Pero se ponemos o cursor sobre un dos extremos do anaco de vídeo e tiramos cara a outro anaco de vídeo, creamos unha transición que funde a imaxe de ambos anacos de vídeo. Podemos facer esta transición máis grande ou máis pequena. Tamén podemos crear fundidos a negro situando o cursor sobre unha das esquinas superiores do anaco de vídeo. Como vedes, aparece un circuliño negro. Se arrastramos, podemos crear fundido a negro do tamaño que máis nos preste. Así queda moi elegante. Podemos facer o mesmo cosón para que remate de xeito máis suave. Como vichedes neste anaco de vídeo, hai unha imaxe aí arriba. E diredes vos, é esa imaxe? Ben, agora imos con iso. Tedes que ir á vosa lista de reproducción e coller unha imaxe. Neste caso, collemos primeiro unha textura e logo esta licenza Creative Commons. Lembrade non sobreescribir. Para isto temos que adicionar unha nova faixa de vídeo. Xa está. Imos a ajustar o tamaño desta licencia Creative Commons. Para iso, imos a filtros, collemos o filtro de imaxe, tamaño e posición. Listo, youtuberas e youtuberos, estad atentas ás redes sociais porque ainda falta unha terceira parte deste vídeo-titorial de shortcut.